ما حكم من صلى في بيته وهو سليم من الأعذار الشرعية وماذا يجب عليه وهل صلاة صحيحة أم غير صحيحة وهل عليه إعادتها السنه ذاته الله خير أكثرون من العلم ألا أنها صحيحة وهو آمن عليه التوبة وإن ولكن ما يلحق صلى بلاي الحذر قالوا إنها صحيحة لادله إن ذكروها ومنها حديث صلاة الرجل جماعة أخذوا صلاته ببيته 700 درجة، 700 درجة، قالوا صلاة الفم درجة، فقالوا هذا صحتها هزا ولكنه مع الإذن بالأدلة الأخرى، المقصود أن على أنها تصح لكن مع الإثم، أن يتوب إلى الله قال يعود إلى ذلك، وقال بعضهم لا تصح بل أن يعيدها لقوله صلى الله عليه وسلم من سمع الندا فلم يأتي فلا صلاه له الا من عذر هذا لا عذر له فاذا عدا احتياط الرسول فلا فعل حسن ولكن ينبغي الى الحذر بل يجب عليه الحذر من التخلف وانك سجيه كله بل يستقي الله ويحذر ما حرم الله عليه ويحرم الثلاثه منافقين فيبادر ويسال الى اديها الجماعة حتى لا يقع في شركه النفاق رضي الله عنها